صباح <سؤال> الخير. يا جماعة. جماعة. جماعة. سميجة سميجة سميجة سميجة شفت هذا هذا بني ادم هذا هذا هد هد يقول هذا جميل اللي فاز بالوظيفة من هو؟ جميل؟ انا طال عمرك هذا جميل؟ لا جميل ولا قال حواء؟ قطيع يخرع وها يما علمكم شوف شوف هذا هذا هذا في مواصفات الموظف الجديد اي وش اسمه مو اختك اللي اختارته؟ اختي جليله نظر جليله حياء جليله ذوق علمكم هذا هذا اللي بيستقبل الناس اللي هي من برا طال عمرك الرجال مخابر ما هي مناظر ويع مالت عليك انا ماني شايفه قدامي غير حفار قبور حرام عليكم يتغزلون الشركه يا الله وش ناوي بتطيرون المليون؟ يا بلنا واحد خسرنا الزباين؟ يطيرهم؟ ايش فيكم؟ ما ما ما فيكم؟ اه اه شا... اصلاحكم موصل الشركات اللي حوالينا؟ حنا ما احنا قاعدين بالسكه حوالينا تجار تجار كبار سبعين فشلتونا؟ ايش اسوي؟ اختي معترضه على الاخ جميل؟ على هذا هذا واجد هذا الشغلين عندنا هذا طالعي طالعي جلتي النظر يا العمي ماني ماني ش بيشتغل يعني بيشتغل كيفي وعلى كيفي راي تبرزين علينا ها لا ما يشتغل عاد من أول يوم بتسوي لك قلت لك يعني يشتغل ما يشتغل يشتغل بالشركة يا عمي يشتغل في يشتغل. سمع سمع سمع سمع سمع. أنا يا هوني يشتغل ما بقولك أنا من رأيي أن الأخ جميل نخليه يعني أول ما شفنا إمكانياته ما شفنا خبرته للعين عدل عدل عدل أنا طال عمرك اشتغلت في عدة شركات عالمية شركات يقول لك قرّب ما على اشتغل في مكافحة القوارب هذة الشركات <تصفيق> <تصفيق> ممكن يا أخي جميل تقول لنا اسم الشركة اللي اشتغلت فيها نعم واحدة من الشركات هذه International Corporation Club ومن مؤسسينها بعد اسمعي <تصفيق> طاي اسمها شركة لها رنة كانت تبيعها هذه طال عمرك مهتمة في أدوات المكياج والزينة وأدوات التجميل والأزياء اطاح حبك مشتغل في مكان في تجميل وما حرفت بعمرك ما حرفت بوجهك طايح بشب نفسك ما شفتك شعره بروحك <تصفيق> <تصفيق> يا مدام الله لي عمرك آآ آآ آآ الحقيقه انا من خلال خبرتي الطويله وشغلي الطويل في الشركات العالميه كونت عده علاقات مع شركات منتجة في اليابان والصين وبولندا وهولندا وأمريكا نعم وعلى اتصال دائم معهم يعني 24 ساعة شذاف هذا في, في حيل يوقف ساعة حتى يوقف 24 ساعة شذاف 24 ساعة على اتصال دائم مع الشركات؟ ومتصلين بعد لا هذا اللي نقدر نعتمد عليه هذا اللي نقدر نعتمد عليه معلوم يا مدام معلوم <تصفيق> انا مش تعتمدين على فيه كذاب هذا هذا حسه ما ادري من يطلع من من <تصفيق> يا مدام يا مدام الشعر يقول لا تحتقر كيد الضعيف فلربما تموت الافاعي من سموم العقارب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا سلام انا من جباعة يا ان احنا نخلي الاخ هدهد قصدي الاخ جميل يعني تحت الخبره لمده شهر شفنا منه خير خير على خير ما شفنا منه خير لا والله طراقه بيزه وقضبنا الباب <وزف> ايش قلتوا؟ آه انا انا شخصيا موفق ما عندي مانع جنيت جنيت اداوم شهر الصبح وشوفة جدا كل شرحين من اللي الحين كلش الحين من منزين اللي مجابلته الحين انت بسم الله على عمره، بسم الله على الرحمن الرحيم، لا لا لا لا، بيداوموا ما ناخذ اجازه. ايه أه أه اجازه ما يصير عاد، انت تعبدين لي ولا اسوي لي مع اهلكم، اعطي على سدك، بس حطي لي ايام على سدك عشان لا تخترعين اسم الله عليك يا الرقيقه. اخواتي اخواتي، نعم. ممكن انا افصل الراي؟ اتفضل اخ جميل نعم تعتبر نفسك مداوم من اليوم. شكرا، شكرا طال عمرك، وشكرا طال عمرك، وشكرا <تصفيق> وعلى امركم. مع السلامة طاح حظك وطاح حظك تريلي لا والله اختي هذا اللي انا عندي هذا اللي انا اقوله تبون شاوروا بعضكم وعندكم مهله اسبوع بعدها تردون لي الجواب عندك ام احمد الحين تساليها اساليها ايش رايك ام احمد؟ اوفى بس والله من اللي حكى؟ اوفى بس من اللي ما حكيناهم الا يوفى يوفى